أنا في الضلمة الحياة واقفة بين المذاكرة والمستقبل بين الفن الأرقام بحاول أتزن فعلي بس دايما بتوتر ليه الدنيا تعمل كده تحطنا في خيار راسا سعينا وبرضو بنحاول من الثانوية انا قاعد بتزاول بفكر اني اكتب بس مش عارف اساوي بعبر عن نفسي وقاعد متكاول مش باختار انا محطوط في دائرة التساول تراك مكتوب في الظروف غامضه بين التنهر بتعصلك في حياتي محتار لازم اكون اصلك مش لوحدي محتار في كتير زي التعليم في مصر بقت مصلحه بتتجني ضاع الزمن والاحلام مبقتش ذنبي ياه مبقتش ذنبي ياه مبقتش جنبي الحبر بيجفا والكلام بينتهي مش بس بتكلم عن واقع بتكلم عن ناس بتفتري سواء الاهل اللي عايزينك تبقى غني او في الاساتذه اللي مش حاسينها تدير الطلب بيتذن مش داخلك شو بستاهل انا اصلا في الراب مش بختني ولا خدت جيني بعبر عن نفسي عن كل صاحب غشني بايدي انوع واغني نفسي دايما اكون ثروه احسن من فني ياااا احسن من فني مش مغرور بحاول اوصل فكره لكل العقول بين نفوس مريضه مش هتاخد مني مفعول كلامي لو مش فاهمه روحك شف على دماغك على طول روحك شف على دماغك على طول اه, آه, آه حياتنا تجارب مين الموجب والسالك كانك قاعد في بتفكر ازاي تعافر لأجل لقمة العيش تاجر مش لاي نفسك تروح تسافر